će da ubode, a poseti da imate... Morate da se pokreete, a da partner ne da oseti da se uvrba, nešava Znači ti probaj da zavodeš onog momenta kovo još da će se pokreći. Znači, drugo, pa, ova ruka, pošto idete da spoji u stanu, a, ostaje dole. Međutim, vi morate da savijete korene, vidite ova ruka i ova ruka. Međutim, ta ruka ne može mnogo da vam pomune jer on sada pokre noška u i sići i leđe ruku i sve. Zbog toga, ova druga ruka mora da dođe u ovu poziciju. Da li vidite, lakat dole. Da već ovo. je donativo. U da ove u, doi, o. Ovo je počet te. Ja vas idem u ovaj taj, al girodate, da donete koleinama dole i da dođete u ovu poziciju. Ša, dosta, sve. ovo jo. Ona rukovaš čuva njegovu noću. ovako, ova ruka pada od ozgo i kači parterovu ruku. Dok vaša ruka pada i kači parterovu ruku, ova moga radi ovo i ovo. Dakle, vreć jedan iz ove pozicije je Posle ćemo da vidimo šta znači jako, pošto vi u stvari ne znate s koje strane partner drži, u kojoj druci je držitovi, ali to je izređak. Ali sad prepostavimo da je ovako. I posle ovoga, kada dođete ovdje od vaša ovoga, pa da, ova vlaga ide pravo tamo i izglačite se u liniju nazad. da ne oddajete dovoljno duboko iza partnera. Šta to znači? Vi uradite ovako, ovako i ovako i onda dihnete ovako nož pa vam je nož ovako gore na izsijez zašto? Zato što ne možete da ga spustite do ovu. Mesto gde da treba radite kod TGŠ, ako se sećate, je da radite po kod TGŠ undo, da ovako uhvatite šaku i ovde gore Ako gore i še ne možete da spustite dole na što sada radite. Međutim, nekako se tako da vaša šaka samo drži drugu šaku. Spuštate dole šaka, se uvrće koliko treba i ovde je mesto prike gde treba da radite potređe. Znači, da bi ste partnera, morate da odete duboko iz ovog. Da vidite gde sam ga spustio? Ovde ovo, ne, ne, ovaj, drugi stav, nije ovo, ovo i ovo, ovdje je opak, i doži sve, i ovo, i glavi, i glavi, i glavi, i svega. Gledajte, duboko izran, i u tom vidite koliko sam ga dobro. Problem možete dodati na dva načina. Uradite da uradite ovo, da uradite ovo, da vidite, ovako, i moguće da uradite ovo učiniti pođer kada dođe po. Dakle, znači, pošto premorate da uzete paterno nož, onda u momentu dok radite polugu kod te greši, otvorite ovako palac i kraži prst, i u momentu kada paterno po polugu, odpada ili otvora šapku ovom rukom koju ste radili ovde s ove strane kulu, pošto i ova, se skatruje, ovom rukom uzmete ovakno nož, pričemu taj nož krene ovdje ovako, da bude jednog rukom, znači ovoga i ovoga a, vaša držka noža a, je tu kod regima lakne. Odavde okrenete e, šaku preko glave, a ova držka sklizne iza lakne. Ok. Znači još jedan gledajte. Znači, tada uravnite pologu, ovo je polo. i sad ne čekate da parter legne ovako, nego dok pada kada proizvao tako znači to morate dourediti u momentu kad ne bude te do 11